Сонце на в країні, Та не тішить. Крило землю черепами, Ой, навіщо? Людські кості на землиці обвоглені, Вдерлись гості, Дике плем'я веселиться. На пекельному застіллі повсідали, П'ють кровицю, рвуть, Нам жили, мов шакали. Де пройшлись нема нічого, не побачиш, до якого молить Бога їхня паща? Чи зродила їх вовчиця в дикім полі? Що зробили попалище все навколо? Ой, не тішить нині сонце високості, Бо на кожній в нашім кроці людські кості. Чорний ворон зла провісник тризну править, Має він тепер що їсти, от вся бава. Визирають удовиці, вдіри в ікони, Визирають рідні лиця їхні діти. Де ж веде синочки милі? Мати квилить, за одну ніч Вся сивіє на могилі. Посивіла й Україна з тобою, Дикі в плем'я вбило сина, та неволю. Замість сотень тисячі натомість стануть. Славень наш озветься громом над світами. Дух Воскреслий на Майдані нас підійме, бо земля ця Богом дана не для він є. З цілим рани в серця свого, втрему сльози. З нами правда. З нами Бог є. Переможе.